أنت زيرك يا رب عرفني رؤيتك تجلد رؤيتك تجلد فليس لي سواك أنت سنادي وروحك يا قدومي وكلامك يا سراجي فليس لي أنت سنادي وروحك يا I'm not going بنورك الثاني بنورك الثاني فحبك أعظم توقن للنجام نبعو رجايا في الصلاة كل أمان في الحياه فحبك اعظمه طوق للنجاه نبع رجايا في الصلاه مالي في الحياه يا افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني يا ربي أنا لي يا قلبي أنا لي يا قلبي لكي ارى يضمني وصدرك يا وشخصك وشخصك بي لكي أراضي ذراعك يا وصدرك يا انتظرك يا رب عارفني رؤيتك للدر رؤيتك اليدر فليس لي انت فنادي وروحك يقتلني وكلامك يا سراجي فليس لي انت ساكت نادي وروحك يقتلني وكلامك يا زنزني به حبك لاني بحبك لاني واقودني بنورك سني بنورك فحبك اعظم طوق للنجاه نبع رجايا في الصلاه كل اماني في الحياه فحبك نبعه رجايا في الصلاة كله آمالي في الحياة يا ربي افتح لي يا عيني افتح لي يا عيني انا لي قلبي انا لي قلبي لي كي ارازي راه كي اقو وشخصك يعطني بي لكي أراضي رعوك يا قدوني وصدرك يا وشخصك يعطني بي